میشه فکرم گذاشته تکامل همپای ژنتیک و فرهنگ یعنی اینکه مثلا درباره ما مثال بزنیم اینکه خب یه ریشه تکاملی داره ما سریع میشناسیم ما رو یعنی حتی خود ما هم که هیچی نیست کنم اگه یه سیم نسبتاً زخم، اگه ببینیم رو زمین داره حرکت میکنه مرمور میشه باید رو مثلا. بعد خب این, این ریشه زیستشناسیار داره, داره ولی انگار فقط این نیست اون بح خیلی ت... به اصلاح اینگار رو یه جور مثل زامن عمل میکنه برایش تضمین میکنه که حتما این اتفاقه رو این بار بیفته اگر حقیقته اون ارادت به حقیقت مترهه روان کاوی رو باید نقدش کنیم دیگه روان کاوی یه سری پیش فرض داره این پیش فرضا اگر شما رسیدگی پذیرش کنید محکش بزنید میبینید غلطه در مورد روان کاوی حمله ای که ویلسون میکنه بیشتر اینه میگه شما فرز میاریم برای توضیح یک چیز ساده و این چیز ساده تر توضیح زیدشناختی داره خیلی وقتا. یعنی میمون هم وقتی شما میگی هیست اینطوری صدای مار در میاریم میترسن. ما آدم هم تو توامیه فرنگ هم میخوایی حوشتار بیدی بی بیه بی که صدای مار در میاریم. میگی س... My name is Edward Wilson. Edward Osborne Wilson. I am a mermicologist. A myrmecologist is someone whose specialty is the study of ants. I was an only child, and I was kind of turned loose into natural environments. The result was that I developed a deep personal interest in natural history very early on. When I was seven years old, I was fishing. Pinfishes have little spines in their dorsal fin. I pulled one up, and I actually blinded myself in my right eye. and I tended to focus down on the little things to study. and There I found a whole new world that was exciting. The terrestrial world at the level of little things is owned by the ants. Ants alone make up upwards of two-thirds of the weight of all insects. They dominate the environment, and they do it by complex social behavior, and uh, yet most people don't know the slightest thing about them. Ants themselves are very bizarre. And the more you study them, the stranger their civilization seems to you. In my lifetime, I have discovered 450 species of ants. The fact is that we don't know how much is out there because the estimated number varies between 10 million and over 100 million. Finding a new species is nothing. There are many, many pathways into science. You can have any kind of an interest in science or technology manifesting itself in a young person and finding a way to making it special for them. Ouch! He bit me! That's the way we're going to make scientists in the future. And we saw your نقدی داره البته تو با, با این قید که میگه بهشون حق میده یعنی اگه جاشون بوده ممکن بوده همین رو بکنن که به بنیانگذار به بنیانگذاران به اصطلاح علوم اجتماعی نوین مثل مثلا مارکس و دورکیم و گواس و اینا که میگه اینا آمدانه مدن های سریح و روشن علوم طبیعی نادیده گرفتن کار تارت کردن از این نظر بهشون انگار حق میده که در واقع یه استقلالی برای یعنی اون علوم رو که نوبنیاد بودن رو میخواست رو پای خودشون استوار کنه از این نظر بهشون حق میده ولی میگه ادامه دادنش کار اشتباهی بوده و خب شاید بشیم بتونیم در باره این صحبت کن آره آره ببین خیلی بلند نظره به نظرم ویلسون در این مورد ببین ویلسون چی میگه میگه که اینو چند بار تو چند تا کتابش میگه فکر از یک بارشگی دانشینه الان نقل کردی یه, یه آره دقیق کتاب مفصل در این مورد داره جای دیگه هم اشاره کرده بشه. ببین مثلا این مقاله مشهور داره درباره استقلال متغیرها تو زیست اصلا تو ال و تو زیست شناسی با شخصا حرفش این میگه ببین تو مثلا میخوای علم جامعه شناسی میخای بنیاد کنیم میخای یه علمی به نام جامعه شناسی درست کنی. و خب این علم جامعه شناسی رو دورکیم درست کرد در واقع واقعیتش خب مارکس درست نکرد میگن مارکس بنیانگذار جامعه شناسی اینطوری این نیست یعنی یک دستگاه نظری منسجم که جامعه رو تو بخوای باش بشناسیم مارکس به دست نمیده. یه ابزاری که نظری بخوای باش حزب درست کنی، انقلاب کنی، اینا خوبه برای اون کار خوبه ولی حقیقت امر اجتماعی رو با اون روش نمیشه چیز کرد کسی که این کارو کرد مثلا دورکیم بود. کسی که مثلا توی روانشناسی این کارو رو کرد تای حدود خوبی خود فروید بود. میگم اینا جای بس داره البته حقانیت روشی که رفتن ولی این کارو انجام داده. این کاری که انجام میدادن این بود برای اینکه یک لایه سلسله مراتبی از پدیده‌ها رو اعتبار بهش بدن یعنی رسمیت بدن مثلا دورکیم اومد گفت ببین خودکشی که یه آدم خودش رو میکشه خیلی شخصی به نظر میاد خودکشی یک پدیده اجتماعی است بعد اومد تو کتاب مشهور خودکشیش برای اینکه تبیین کنه که اصلا امر اجتماعی وجود داره یه چیزی است که مال لایه اجتماعی یک سطح یه سلسله مراتبی اجتماعی ما داریم برای اینکه اینو تبیین کنه متغیرای روانشناختی و زیست شناختی و اینایی که رو خودکشی موثرن و یکی یکی مطرح کرد و رد کرد خب اینجوری نیست مثلا خودکشی دلیل ژنتیکی ندارد خودکشی به دلایل مثلا روانشناختی و فردی انتخاب شخصی نیست یه جریان اجتماعیه خب الان ما می‌دونیم که نخیر دلایل ژنتیکی هم دارد الان ما می‌دونیم که نخر اتفاقاً معمولاً روانشناختی است خیلی اکثر خودکشی ها اینطوری نیست که یه موجی افتاده همه دارن خودکشی میکنن بسم الله ما بریم خودکشی کنیم مونتاه دورکیم این را انجام داد برای اینکه بگه که ببین یک امر اجتماعی است دورکیم یک کتابی داره قواعد روش جامعه شناسی اولین کتاب روش شناسی جامعه شناسی اول قرن 20 نوشت و اونجا داره میگه که ببین اون متغیر جامعه شناختی مستقل از متغیرهای لایه‌ای دیگه اعتبار داره برای خودش خب فروید هم این کار کرد گفت ببین روان خودش یه اعتباری داره برای خودش روان کما روان کما <تص> هو و روان به عنوان خود امر روان شناسانه مارکس هم تقریبا داشت می‌خواست در واقع توی اون بود علمی حرفش بزنه ولی اون رو فروکاست به اقتصاد در واقع یعنی امر اجتماعی رو در واقع فروکاست به کشمکش اقتصادی که خب نادرسته این توری نیست تا چیز متفاقه تاریده منطقه دیلسون حرفش اینه که اعتبار بخشیدن به متغیرهای یک سطح سلسله مراتبی الان به زبونه امروز بخوایم بگیم این کار خوبیه این روشنگره یعنی من موقعی که دارم این کار علمی میکنم سطح سلسله مراتبی جدید اگه بتونم پیدا کنم و اگه بتونم اونجا متغیرهایی پیدا کنم که تا یه حدودی مستقل از بقیه متغیرها دارن رفتار میکنن و میشه معادله بندی کرد براش خیلی عالیه این دستاورد علمی بزرگیه مونتا این خطری وجود داره و اونم اینه که من فکر کنم دیگه دنیا همینه دیگه من فکر کنم کلا همین حاشیه رو توضیح میده و یه خطر بزرگتر این که فکر کنم اینا دیگه خیلی مستقلن یعنی اصلا به هیچ جا بند نیستن و امر روانشناختی فقط تو لایه روانشناختیه امر جامعه فقط مال لایه جامعه ویلسون به درستی رو نقد میکنه میگه اینطوری نیست میگه هر متغیری در هر لایه سلسله مراتبی بگیری به باقی جا شیفت میشه همه چی به همش مربوطه حالا اینو اینقدر رادیکال نمیگه ویلسون من دارم یه داری سوء استفاده میکنم از اون جملهش ولی تو کتاب تقریبا در همش هر رو میزنه میگه متغیری تو تو اگه دقیق بهش نگاه کنی بالاخره وصله به لایه‌های دیگه تو حق داری این اتصالات رو ببوری برای اینکه شفاف بشه موضوعت و برای اینکه بتونی مدل بندیش کنی ولی هر نداری این قطع شدن رو که خودت انجام دادی به عنوان انکار در نظر بگیری یعنی بگیر اصلا وجود نداریش ارتباطی اینا ندارن عین چیز میمونه اینه مثلا روش های آماری که ما تو علم داریم شما تو اسپی میزنی میگی مثلا چه دارم دارم فلان پجورشون میکنم مت رو فلان متغی رو میخوام با هم دیگه بسنجم ببینم ذری بهبستگی شده خب یه ذریب همبستگی؟ در میاری دیگه این بین معنی نیست که فقط این دوتان و فقط این دوتا این رابطه رو با هم دارن. این دوتا با کل چیزیگ مربوطن اونا همه با هم دیگه ذری ببستگی دارن ولی تو توی پژبه شد داری دوتا متغه رو به هم دیگه بسنجی. شبیه این ماجره رو در مورد معرفی یه متنگر تازه، توی سطح سلسله مراتبی میشه زد اون همدلی که داره میکنه مثلا با مارکس تو همون کتاب همدلی میکنه اینجاست یعنی داره میگه آها این یه چیز تازه پیدا کرده بوده یه متغیر داشته معرفی میکرد خوبه این روشنگره مون تا دیگه از اینجا به بعدش اگه بخوای بر مبنای مثلا یه کلیسایی یهجازی کنی و مثلا این حق مطلق و همه رو به این انرژی بدی خب غلطه دیه. اگه بخواب با دو این بحثش رو تعوین کنم اگه یه کلمه من در مورد دقیقه با این چیز کسی به کار برد یعنی بگیم مثلا بحث اول اینی که اگر در واقع خود بنیاد کردن این علوم اسمش رو بزنیم استقلال یعنی که یه سری متغیر تعریف کنیم بر مبنای رو بتونین یه چیزی رو توضیح بدیم آره. یک بحث دیگه به اسم ایزوله بودن که یعنی کلا ارتباطش با بقیه جهات کلا قطع کنیم در واقع استقلال توی علوم رو میشه بر اساسش نمود ولی حواسون باید باشه که استقلال به باره ایزوله بودن میسته یعنی بکنم این مخالطه ای که استقلال رو به ایزوله بودن در واقع تبدیل کردن این کاملا شاید این مدلی میگه داشته باشه که دقیقا این بیانی که گفتی بیان خود ویرسونه دقیقا اینو میگه یه قدم ولی جلوترم میشه یعنی اگه بخواییم اینو دار فلسفه علمیش کنیم برجست ساختن متغیرها و اصولاً معادل بندی بر متغیرها یک ترفند روش شناسان است. اینم حالا دارم من خودم اضافه می به بحثش. اینو ویلسون اینجوری نمیگه. ولی ولی احتمالا موافقه با این حرفی که دارم میزنم که ما برای اینکه بفهمیم پدیده ها رو مستقل می کنیم متغیرها رو، ما برای اینکه بفهمیم پدیده ها رو ارتباطشون رو قطع می با اطراف که برجسته بشه نگاهش کنیم. اصلا دستگاه شناختیمون اینطوری کار میکنه. یعنی چشم ما زمینه در نظر میگیره حشی رو یه چیزی رو اون وسط موضوع میگیره اینطوری میبینیم ما ما اینطوری میشنویم همیشه پر و سر و صداست محیطمون ما مغزمون میره تنظیم میشه اثر کوکتل پارتی بهش میگه تو عصب شناسی میره روی رو یه دونه صدا تنظیم میشه اونو میشنوه یعنی ما زمینه رو از موضوع جدا می کنیم ما این کارو می کنیم تو طبیعت همه اینا قراقاتی ان تو طبیعت همه اینا نورای در هم برهمن این که شما الان دارین معنا میبینین جدا از محیط یک ترفند شنواخ شناساناست اینو رو توی علم میشه به کار برد. تو روش شناسی علم پیشتنیده است. چون ما اینطوری میشنستیم. منطقه این رو نمیشه. نتیجه فلسفی، نتیجه هستی شناسانه ازش گرفت. یعنی فکر کنی واقعا حالا در جمعان خارج، واقعا من از زمینم جدام. واقعا اون صدایی که من درم الان تولید میکنم از صدای زمینه واقعا در اینیتش است خوب نیست. اینطوری نیست. یا سری موج moment to tell you what they are, and it'll make sense as to why not all of science is whole by any means, which is developing exponentially in the, in the creation of knowledge faster and faster, uh, but from a particular set of disciplines within science, and I'm going to name them. As I approach that, I'll say, you cannot, find, you cannot get the answer from astrophysicists. There are astrophysicists glad to try to explain to you, uh, rhetorically in some way or other, that what the meaning of humanity is and what it their you know, studies of astrophysics tells us about the significance of humanity. Forget it. They, they can't possibly tell you, nor just astronomers, nor just chemists, nor just, um, well, my own colleagues, molecular biologists. They're too far removed from the subject. to make any sensible thing about the meaning of human uh, existence. Well, what are the disciplines? And if you look at these disciplines, as I've done, and I've actually worked as a researcher uh, in uh, a couple, you have to know what the contributions are of evolutionary biology. That is, biology seen in a uh, historical, context going all the way back millions of years to the origin of the human species and then uh, another one uh, another science of course is paleontology which segues as we come closer to uh, modern humanity and the invention of agriculture and the birth of the neolithic period turns into archaeology so archaeology and paleontology which are on different time scales is the other discipline, another, a second discipline, and a third, of course, and everybody would know about this now because it's progressing so rapidly in so many ways, is brain science. And then coming out of brain science or running parallel to it and trading with it and depending upon it and deriving from it uh, is, we turn now to a more technology subject. and that is uh, artificial intelligence. And with uh, an artificial intelligence is the fifth, robotics. And robotics is so important, as Hollywood has now glommed onto, knowing a good story when they see one. Robotics includes, of course, the notion of studying the mind uh, in perfecting artificial intelligence, and more than that. creating what uh, the artificial intelligence and robotics people call whole brain emulation. That is using robots as avatars uh, and creating robots that are by design, by design an imitation of what we know about the brain more and more like humans. All those five disciplines together, together making bridges here and there, are beginning to tell us what the meaning of humanity is, a product of a grand epic. And it's a full story of humanity, and we're just beginning to, just, uh, to draw it in clarity. And uh, let me just add to that, why uh, leaving out history of, of the whole human species, genetic as well as cultural, Uh, you have no chance whatsoever in defining the meaning of human existence because history, that goes back essentially to the origin of literacy, history makes no sense without prehistory. That is to say uh, the biological evolution that led up to the human condition at the beginning of history, and prehistory in turn, in the study of our ancestors going right back into the uh, uh, animal kingdom, makes no sense without biology. So we have to have a constant building of concatenation of ideas and information, discipline to discipline, across scales of the totality of the human population. and. scales of time, going back actually millions of years to our early pre-human ancestors and then forward to the era of cultural evolution. And then we will have the story of humanity. And then we will not ask in a quizzical manner, what is the meaning of life? What is the meaning of human existence? We will have our answers. قرار خیلی کوچیکام بکنم که دیگه وقتم کم کم داره به پایان میرسه اینکه در نتیجه این مستقل کردن علوم یه سری آدمایی که اوایل قرن 20 مثلا کار جدی اون موقع شاید بش... به تعبیر بشه گفت بین رشته ای با تعبیر الان نداشتن انجام میدادن قربانی شدن دیده نشدن مثلا الان بزنن میرسه مکتب گشتالت کار خیلی جدی داره اون مقاله مشهوریشون در اون مطالعات تجربی درباره حرکت که اگه اشتباه نکنم دقیقا الان 110 سال ازش گذشته و مثلا هنوز میشه بهش ارجاء داد بعضی جهات علوم شناختی بعضی جا ارجاع, ارجاع میده و اون مثلا کلا انگار نادیده شده انگار انگار را انگار مکتب گشتالتی هم وجود داشته و مثلا علوم شناختی الان یه جورایی شاید بشه گفت نواده حساب میشه بتارس به، به عجیبی اصلا حتی توسط خود کسایی که دارن روانشناسی می خونن یعنی کارای روانشناسی انجام میدن انگار آره. فراموش شده و خب این شاید پیامت جانبی همون استقلاله بشه گفت فرقش بغیر از اینکه احتمالا یه سر جریانای سیاسی به نظر میاد تأثیر گذار بوده خب خیلی هم آلیف کنم بحثمون رو به یک نقطه خوبی رسون به عنوان نقطه شاید پایانه بس اگه بخوایم سه تا کتاب معرفی کنیم که حالا چه از خود ویلسون باشه چه ربط داشته باشه به بحثایی که الان کردیم شاید کمک بکنه اگه سه تا کتاب بخوایم نام ببریم خود اون کتاب رو نام ببریم؟ او <تصفيق> خیلی مشکله الان یه دفعه با این جمله اخیر دامنشم باز کردی مشکل تر ولی بذار اینطوری بگم ببین بر از کارهای خود ویبسان برای مخاطبی که توی علم تفننی دست کم داره یعنی یه ورودی به موضوع داره حالا نه که لزومه متخصص باش بذار اصلا این کار کنم بذار برای هر رده یه دمی کتاب معرفی کنم یعنی ستر گفتی رو اینطوری بگم ببین پیش اینه اگر در مورد زیست شناسی خیلی چیزی نمیدونید ولی دوست دارین سر در بیارین و می‌خواید ببینید ویلسون حرف حسابش چی بود اون کتاب درباره طبیعت بشری رو بخونید آن Nature که کتاب بسیار عمیق بسیار جالبیه خیلی اینم بهتون بگم حالا من این همه دارم قربون ویلسون میرم با خیلی از حرف ویلسون من مخالفم یعنی درباره سوپر درباره یه خود معنویت گرایی درباره کل امر کل چیزای اینطوری داره اینا بعضیش تحت تاثیر تیردوشردن هستن تحت تاثیر اندیشمندان اوایل قرن بیستم فرانسوی برکسون تیردوشردن اینا چیزن؟ زن اینا یه جریانی بودن توی فلسفه حیات بهش میگن توی فرانسه که روی ویلسون تاثیر گذاشتن خیلی جالب البته اونا خیلی خوندنیه ولی خب خیلی جای داره. خیلی خیلیش علمی نیست به نظر من نقد من دارم به ویلسون. مونتا شما وقتی میخونید مثلا درباره طب بشری رو میبینید این آدم چقدر دقیقه و چقدر عمیقه و چقدر صادقه. حالا صادقانه اشتباهایی هم به نظر من داره میکنه. مونتا اون اشتباه واقعا حاشیه‌ای بر یک متن خیلی آموزنده است و ما هممون به نظرم همه که زیست شناسی جدی دارن کار میکنن هممون شاگرد ویرسانیم یعنی اینو باید توجه که حالا نقد ممکنه داشته باشیم همچنان چنان که شاگرد داکینزم هستیم یعنی داکینزم اینطوره و برگشت ناپذیر کرده بعضی از حرفا رو ویلسان و خیلی های دیگه بنابراین درباره طبه بشری پیش‌نودامه برای کسی که میخواد سر در بیاره موضوع چیه چی داره میگه برای اونایی که یه درجه جلوتر رفتن توی علم یعنی بالاخره سر ای دارن مشخصا از جامعه شناسی یا از زیست شناسی اونا که توی این حوزه هستن پیشناهدم این سوسی و بیولوژی رو بخونن من اینو خوب یادمه من موقعی که چیز بودم، من خب جانور شناسم یعنی اولین رشته که خوندم جانور شناسی بود بعد جامعه شناسی بود یعنی در همین دوتا رو خوندم بعد خوب یادمه که موقعی که نامه ارشد دوم رو داشتم دفاع میکردم تو جامعه شناسی یه یکی از اون استادان عزیزی که توی جلسه بود جلسه دفاع پایان نامه بود و اینا گفتش که آقا میدونی چیه من فکر میکنم چاپگرا هم بود، خیلی نگران شد من فکر میکنم این حرف شما حتی نزدیک سوسیوبیوولوژی یعنی کلمه در مقام یک فحش ناموسی داشت به کار میبرد اینطوری که الان ما داریم راحت در براش حرف میزنیم من میگم کتاب سوسیوبیوولوژی رو بریم بخونی این حرفا نبود و اونجا من گفتم خب آره هست بعد یه هم همهمه ای رو تو جام یعنی چی چرا زشت چرا سوسیوبیوولوژی رو ایشون داره تبلیغ میکنه یه کلمه تابویی بود اصلا من تا این تابو رو همین هم هستایی بود این تابو رو به نظر من بشکنید بذارید کنار کتاب اساسی بیولوژی رو اگه حوصله میکنید بخونید کتاب اساسی بیولوژی اصلش یه کتاب خیلی مفصلیه یعنی هفت صد صفحه از ریز نوشته خیلی خیلی کتاب دقیقیه و فکر کنم الان لزومی نداره اون رو بخونید اصل کتاب رو اصل کتاب رو کتابخونه تلگرامی من هست میتونید برید بردارید اصل همون 1975 اش که چاپ شده فکر کنم اشتباه نکنم 1975 رو اولش اونجا هست و البته اگه به روش شناسی علاقه مندی نگاهش کنید چون میبینید که چجوری نت... چجوری فکر کرده یعنی چجوری چیده کنار و نتیجه گیری کرده این یه نسخه از این کتاب هست که اسمش اساسیای بیولوژی ابریج نسخه چکیده سوسیو که تو مثلا 300 صفحه همونا رو خلاصه تر و جمع و جورتر گفته این کتاب ترجمه شده به فارسی و فکر کنم خود دکتر و عبزاده عزیزم اون ترجمه کرده خیلی خوب ترجمه خیلی منقعه عالی و اون رو به نظرم بخونید یعنی پیشنهادم برای افرادی که بارد حریم علم هستن و میخوان درگیر بشن با موضوع کتابه اگر اگر زیستشناسید شناسید و یا اگر خیلی حوصله دارید پیشنهادم یک جواهر گرانبهاییه که کمتر از بقیه کتاب های ویلسون شناخته شده ولی بسیار کتاب روشنگریه کتابی هست به نام دی مورشگان کتاب حدود فکر کنم دو هزار صفحه است اگه اشتباه نکنم اگر یعنی چاپ به فارسی بخوام بکنم 2000 صفحه میشه هزار و هزار دینی بزرگ انگلیسی ریزه کتاب بسیار فوقلاده فوق عالیه این کتاب بهش میگن Bible of Miracology یعنی کتاب مقدس مورچه شناسا و اگه شما این یه بار از اول تا آخر بخونید معادله اینه که پی اشتی Mir Micology یعنی کتاب هنوز هم کتاب مرجعه البته کتاب 1991 اولین چاپش پشترون و ویلسون و هول دوبلر دوتا با هم دیگه نوشتند. و این از صفت تا صد این که اه یک تنوع زیستی یک خوشه ای از جانداران چجوری بندی میشن چجوری شناسیشون، چجوری فیزیولوژیشون چجوریه و بعد اینا روابطشون با همدیگه چه شکلیه و چگونه جامعه درست میکنن اینو بهتون میده برای ماها که به عنوان پستاندار و هوموساپینس خوب گرفتیم به دیدن مثلا گاو گوساند و سگ و, و گربه و همه پستان دارن همه مهره دارن همه توی فرم اجتماعی دارن زندگی میکنن برای ما که خو گرفتیم به این خوندن اون کتاب خیلی روشنگره چون یهو متوجه میشه که مثلا جوامع روی کره زمین خیلی پیشینه‌ دارن خیلی قدیمی ترن خیلی خیلی متنوع ترن ما مال اون وسطای هستیم و داریم گند میزنیم به کل ماجرا فروتنی هم در ضمن میآموزه این سه تا کتاب و کتاب های ویلسون پیشنهادم درباره کتاب دیگه که در این امتداد هست اون دعوه که گفتیم به نظرم کتاب Low Speed پینکر. حالا این کتاب با زوره اسمو شهر دارم رفتی The Angels of Our Nature فکر میکنم The Better Angels Better Angels of Our Nature بهتری پرشت طبیعتمون اون کتاب کتاب خوبیه مثلا اون رو میتونید بخونید لوح سپید ترجمه شده به فارسی دوست خوب من آقای بهزاد بهزاد سروری اگه اشتباه نکنم بهزاد دیگه خلاصه بهزاد عزیز و یکی دیگه دوستان ترجمه خیلی خوبی کردن از کتاب و اون کتابم هست و همین دعواها رو میگه خیلی روز آمد و خیلی با داده های خوب پینکریو ویژه‌ای که خوبی که داره اینه که دادا رو عظیمه رو از اینو از اونور دادای جذاب خیلی خوب جمع می‌کنه. ویلسون خیلی نیست ویلسون روی خط خیلی قرونزاویه. خیلی در واقع علم کلاسیکه بحثی که می‌کنه. پینکر ولی هیجان انگیز خوندن کارش. اون رو پیشنهاد می‌کنم بخونید از اون زاویه دعوای ام... چیز رو دعوا کنه یعنی مبنای اختلاف داکینز و ویلسون اگه می‌خویم بخونیم سفی شین رو بخونیم. در واقع داکنز در نقد این نگرش کلگرها نوشته و خب الان خیلی جاشایی نقداره ولی کتاب خیلی خواندنی ترجمه شده به فارسی خدمتون بگم کتاب دیگری که یک کتاب دیگه اگه میخواییم باز پایعی تر تکامل رو یاد بگیرید کتابیست که دوتا زده ترجمه کرده اینو من کتاب درسی کرده بودم توی درس تکامل توی دانشگاه تهران رو بودم. باشگاه دانش پرجوان و اینا این کتاب درسی بود اسمش هست حالا اسم کتاب یادم بیاد بذارید یک نگاهی به حضرت گوگل بندازیم و رایزنی باش بکنیم اسم کتاب بود مقدمهی بر اکولوژی تکاملی یه همچین اسمی داشت هلا نجزه این اسمشی آدم بیاد بهتون بگم مقدمه ای بر اکولوژی رفتار بله بله که کرپس و دیویس کتاب رو نوشته بودن و دکتر رحبزادی عزیز ترجمه کرده خیلی کتاب خوبیه کتاب قدیمیه ولی کتاب اولا کتاب درسیه تو کشورهای دیگه و خیلی کتاب مهم و راحت و روشنگریه دکتر رحبزادم خیلی خوب ترجمهش کرده به فارسی و فکر کنم الان دیگه کتاب درسی باشه خیلی از جا یعنی تو ایران هم مطرح الان این کتاب هم برای که بخواهیم اصلا وارده این موضوع بس بشین ببینید میان رشته ایش جورمشون نواکر کتاب خوبیه و روشنگره دکتر ویلسن ای نویم برای کتاب درسی باشید اما ای روشنگره کتاب خوبیه کتاب خوبیه و روشنگره کتاب خوبیه Are there some are there some writers you could recommend? I'm definitely going to be reading your books, but who are some of the writers that you admire, or even poets that you admire, that you enjoyed reading, that you could recommend? You know, I need to have you repeat that to me. I must be harder of hearing than you are, sir. No, I think we're about equal. <laughs> you know, who we hear really clearly. Maybe, maybe the stage manager could... we hear much more clearly. Uh, We're asking if there are any poets that you admired, that you read, because a lot of your writing sounds more like poetry. That, that's Ed. Yes. Yeah. <laughs> you just heard this great man uh, act the speech of the young Hornsey uh, Hunter. You can't beat that. For poetry, <laughs> well, that's uh, reading really his poetry. <laughs> I mean, that's you, know, what poetry you, is. You, poetry, you evoke nature with with uh, what could you'd have to call poetry because you make it happen in our minds. Yes. So, are there poets that you've been influenced by? Uh, you know, before doing great poetry, it helps to know what you're talking about, and a lot of what I feel are powerful poetic statements. or uh, consists of a um, distillation and then a clever, effective way, novel and mind-catching, of expressing it by that example, by that little story, or just even that powerful expression. Uh, at least that's how I've responded best to poetry. Uh, So I don't know if that was an answer or not, but it's worth the mentioning that poetry is, I think, as you were indicating, that's part of the essence of it for the future, is great poetry. Before to میگم امیدوارم از کتک هایی که بعد از این جلسه خواهیم خورد بابت نقطه‌ای که به همه آدمایی که می‌شناختیم داشتیم، امیدوارم اگر زنده مونیم از این کتک هایی که خواهیم خورد قطعاً بتونیم درباره خیلی از این کتاب‌هایی که الان معرفی شد اصلا جلسه ویژه بزنیم بعدا صحبت کنیم خیلی واقعا کتاب مهم و قابل بحثی هستن و حالا من که اینجا دورم از تهران و احتمالاً میتونم کوتک نخورم ولی شما خیلی وقت حواست <تصال> اون باشه که به اصطلاح جان سالم بده ببینیم تا باید چار مشکلیه ولی با چیز با چی میگن اقتدا به اون کیسه بوکسی که اون پشت میبینی تلاش میکنه زنده بمونیم ادامه بدیم این فراینده الیام <تصال> حیلی هم عالی <تصال> خب به پایان این قسمت از برنامه ای ما از می‌رسیم. خیلی متشکرم از دکتر وکیلی عزیز که وقتشون رو در اختیار ما قرار دادن من خودم شخصا خیلی لذت بردم از مباحثه و خیلی یاد گرفتم ممیدوارم که در ادامه هم فرصتی دست به دو بازم در دکتر وکیلی باشیم آنهای دکتر ما در خیلی باشید خیلی ممنون از تو و از هدایت عالی که کردی توی بحث امیدوارم. دوباره از این بحث بکنیم بلده بمونیم و اون دوستانی که گفته برو میشنوند برن سراغ کتابات چون اینا بالاخره گپه دیگه روی موضوع ما داریم گپ میزنیم خود کتاب رو بخونید و بهتون قول میدم تحول آفرین خواهد شاد باشید و نیدونم خدا نگهد خدا نگهد